كيف كانت الإجازة؟ قل لي كيف كانت الإجازة؟ هل كانت سيئة ولا كانت ممتازة؟ ولا واضح شكلك إنه مالك نفس للدراسة؟ قل لي كيف كانت الإجازة؟ قل لي كيف؟ لي كيف كانت الإجازة؟ هل كانت سيئة ولا كانت ممتازة؟ ولا واضح شكلك إنه مالك نفس للدراسة؟ الإجازة عدت نفسي لو تتمدد طول الوقت وأنا متمدد والثمن كان غالي وأنا قاعد أسدد اللي صار لاني بس كنت قاعد العب فورت نايت ليل ونهار وانا كنت معزول في الغرفة ماني داري ايش حاصل برا افتكر يوم واحد خرج سويت كيكي مرة والباقي من سكواد لسكواد قتلا ورا قتلا طول الوقت فورت نايت لو فزت حسوي هفلر ماني محلق لو يجيني المدير ماني محلق عارف انه شعري طويل ماني محلق سيبوني نايم في قلب السرير ماني رايح للمدرسة لو ايش يصير؟, إيش يصير قول لي كيف كانت الاجازه قول لي كيف كانت الاجازه هل كانت سيئه ولا كانت ممتازه ولا واضح شكلك انه مالك نفس للدراسه قول لي كيف كانت الاجازه قول لي كيف كانت الاجازه هل كانت سيئه ولا كانت ممتازه ولا واضح شكلك انه مالك نفس كذا الاجازه عدت لكن ما استفدت ولا شيء شي؟ حتى اصحابي ما هم عارفين انا ميت ولا حي yeah, yeah. حرجع ادام وانا عارف اني حاشوف مصطفى لكن من بعد الفس حبت تلقاني شارد مستحيل يا حبيبي اكون للنهايه قاعد نط من فوق السور دق على الشله ماني حول دراسه اهم شي عندي الفله شوف اتعلم مني اللي قبلك لما يكون العلم في عقلك تنجح وترفع راس اهلك من بعد التعب حقك حلمك ما في شي مستحيل اثبت نفسك الوقت الضايع هذا خصمك يا لا تخلي شي ياثر فيك لانه ما في شي يشفعلك يا يا كثر الزحف ما يفيدك، اللي يفيدك سلاحك العلمي اللي نور طريقك جام بإيدك، إنك تختار الصح والغلط لازم تسعى لأنه حلمك أنت تروح له مو هو يجي قولي كيف كانت الإجازة؟ قولي كيف؟ كانت الإجازة؟ هل كانت سيئة ولا كانت ممتازة؟ ولا واضح شكلك إنه مالك نفس للدراسة؟ قولي كيف كانت الإجازة؟ قولي كيف كانت الإجازة؟ كانت سيئه ولا كانت ممتازه ولا واضح شكلك انه مالك نفس للدراسه